El Ramon Berlán va ser cap de servei de la Societat del Coneixement als anys 2004 i 2005, durant el període del desaparegut Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, el Durci. Com era la xarxa de telecentres que et vas trobar a la teva arribada a la secretaria? Bé, la xarxa que en vaig trobar era una xarxa eh, bastant diversa. És a dir, hi havia des dels punts Òmnia fins a la xarxa de Telecentres i altres, altres formes d'organització dissim del que eren Puts TIC o telecentres. però recordo que bé venníim d donunabug havia fet bona feina en el sentit de que s'havien fet inversions en maquinari. El Jordi Berenguer, l'equip del Jordi Berenguer els no havia treballat bé i després, el, el, el que va haver era, bé, doncs era això, no? tot un seguit de reptes de continuïtat i de, de millora del, del que s'havia fet, no? sobretot en, en aspectes de, de formació i altres. Quin era el valor de la xarxa aleshores?: Per mi era com un ateneu, virtu, un ateneudíssim de la societat del coneixement, bé. Aleshores depèn, no? perquè aquestes diferents realitats de les que parlaven donaven configuracions molt determinades. I des de la xarxa de telecentres, que era una orientació més econòmica, tot i que també hi havia el vessant social, però el que emetria més era la potència social que tenien aquests telecentres. La feina que es feia de, de proximitat a la ciutadania, temes de formació, de dinamització, d'enxegar de, iniciatives, de, de canalitzar-les, etc. Quines dificultats et vas trobar en aquell moment? Bé, les dificultats deriven d'aquesta diversificació, gran diversificació que hi havia i després també les pròpies de, de que les iniciatives populars diguéssim, són a vegades difícils de canalitzar des de, des de les dinàmiques polítiques. O sigui, l'administració la, la, és lenta, es feixuga moltes coses i a vegades en un món tan àgil i tan canviant com el de les TIC. Doncs, eh, calen potser solucions molt immediates que en un context des de, de, de l'administració són difícils a vegades d'aprendre. Jo, jo recordo la xarxa amb, amb un equip humà molt potent. És a dir darrere del Telecentre hi havia realment persones s'ho creien, persones que dinamitzaven molt bé. I a partir d'aquesta base doncs és, és molt fàcil engegar coses,? Val? Doncs el problema és, és de les inversions, sí que es van fer moltes inversions però a vegades et donava la sensació de que podies arribar molt, molt més enllà i que, i que no es podia. No? De fet, la, la projecció social dels telecentres del doncs fet que també es nodriu molt de de, de voluntariat i tal. però bé jo crec que era una xarxa que estava molt en forma, que tenia ganes de fer coses i que penso que es van fer i es continuen fent coses interessants. Quina és l'herència que creus que va quedar de la teva feina? Amb el meu equip, que això no ho he dit, però penso que aquí cal parlar d'un fantàstic equip que teníem, amb la Illana, la Núria Quintana, el Josep Toda, tota la gent que hi havia, la Maria, tota la gent que hi havia allà, el nostre equip. Penso que ens hem abocar molt amb el que era l'intent de, de crear un, una xarxa bast... Amb, bueno, més, més estructurada més, més unitària en, en, que anés més a la una en tot un seguit de qüestions com ara la formació Des de fora, com veus la xarxa ara i quin futur li espera? El... Bé, la xarxa suposo que ara ha canviat molt la situació perquè eh, aleshores en un, en un moment en què previ al que jo hi era la qüestió era facilitar maquinària i assegurar la connectivitat eh, després hi havia el fet d'articular activitats interessants o activitats útils i ara els reptes potser són, són altres no? o si sigui, els reptes amb una situació que estem patint ara doncs potser cal continuar facilitant la connectivitat, però penso que és, és reforçar el, la projecció social d'aquestes iniciatives, és a dir, recuperar també el fet del telecentre com a, com a eix eh, ciutadà del barri, de la ciutat, del poble. Per últim, com recordes el teu pas per la xarxa? Bé, jo estic content d'haver contribuït amb, amb el meu equip, amb l'equip que teníem, doncs a, a millorar que ja t'he comentat fa un moment del tema de la formació i, i altres coses que vam fer. No? Jo, jo guardo molt bons records, potser de la meva etapa del Durci, la xarxa Telecentres, potser perquè era una oportunitat que teníem per aproximar-nos a la ciutadania, doncs jo recordo doncs, des de gent del TEP, des de gent de Banyoles, des de gent de... Bé, de, de Ribes, vull dir, recordo cares i persones que encara ara ens comuniquem. Una mica el que queda és aquest, l'escalfo mà doncs, que, que encara dura, no? O sigui, molta gent que es les vas trobant per, per jornades, per congressos, ja sigui el tipus que et del que sigui, i bé, doncs una mica el sentiment aquest de que es va intentar doncs, avançar en un moment doncs, que, que pot ser convenia també, no?